І про ситуацію на Східному фронті докладніше поговоримо з Петром Кузиком, командиром батальйону «Свобода», майором Нацгвардії. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Розкажіть нам останні новини зі Східного фронту. Яка зараз ситуація? Що найскладніше дається при звільненні населених пунктів? Ситуація непроста, ситуація складна, тому що на нашому напрямку ворог зберігає потенціал... Вони достатньо сил накопичено, і вони навіть пробують по деяких ділянках штурмувати, проводити такі штурмові дії, тому складено, що важковато. Але крайніми днями не просто там перемелювали чи, чи, чи сиділи в обороні, відтиснули, звільнили декілька населених пунктів, відкинули на декілька кілометрів їх назад. От ви питаєте, що важко в цьому? Ну, власне, важко будь-які штурмові дії, це втрати будь-які штурмові дії, це, по суті, вийти з свого укріплення захищеного і штурмувати укріплення захищеного ворожа. В цьому і складність. Плюс складність в тому, що ну, така досить багатолінійна, продумана оборона. І ну, є випадки, що от на ці ділянки там ворог не біжить, пробується щось відбиватися. Ну, давим їх. Давим їх. і потихенечку, помаленечку звільняємо українську землю. З деяких ваших слів я зрозуміла, що мова йде, йдеться про Бахмут. Той, що росіяни поставили, Путін поставив наказ ніби російським підрозділам взяти до кінця жовтня – ви сказали про підрозділи, туди були стягнуті підрозділи російської армії і, наскільки я розумію, йшлося не про мобілізованих от, у вересні, а це підготовлені е, саме підрозділи? Ну, є, ми фіксуємо тут е, кадрові, кадрові російські підрозділи, якісь е, спеціального призначення підрозділи, плюс найманці, е, Вагнер і Ліга. Я вам скажу, ми їх там особо не сортируємо. В принципі, до кого добираємося, тих і намагаємося знищити. І навіть е, для нас, е, Вагнер, Ліга, е, це вони намагаються позиціонуватися як приватна компанія. Це е, фінансуються вони з терористичної держави Росії, фінансуються для ганебної мети, для окупації, для знищення українців. Тому це ворог. Ну, трошки більш краще підготовлені, тому що очевидно краще фінансування, і цих, е ну було більше часу у них на підготовку. Але з ними теж вже навчились вирішувати питання, так що там особливо нічого вони там не демонструють. Ну трошки впертіше, трошки завзятіше, трошки краще у них озброєння. От так би мовити, в приватних компаніях на озброєнні є там танки, літаки і так далі Це ніякі не приватні компанії Це просто настільки Росія е, стала злочинною, що вона робить ставки не на своїх кадрових військових, а можливо їм не довіряють А просто вливають величезні шалені суми бандитів, які озброюють позброюють до рівня армії, а можливо і кращої армії Ну, отак, от динаміка бою велика, я ж відверто кажу, є ділянки, де вони намагаються тиснути, є ділянки, де ми намагаємося розвинути наш успіх, але загалом, хоча складна ситуація, поки що видавляємо, наперед не можу сказати, але найближчим часом, думаю, будуть ще хороші новини. Будемо чекати, але поясню, пояснюю, чому питаю за якісний склад їхніх підрозділів, тому що це вказує на те, що вони дійсно націлені, е, причепилися до того бахмута і не націлені відступати, наприклад, як в Ізюмі, е, в Лимані. Е, і чим це можна пояснити, окрім того, що це… Обласний центр, який вони, наскільки я знаю, знищили майже під фундамент, але от стратегічно, з військової точки зору, чому Бахмут? Ну, о, Бахмут, знаєте, я свого часу о, батальйон «Свобода», підрозділи Нацгвардії, обороняли Рубіжне. Там також вони з затятою хотіли взяти і ставили дати різні. Там, до того числа, потім до 9 травня, зрозуміло чому, потім переносили дату. Всі ці дати, всі ці постанови, ну, це їхні особисті проблеми. Виключно ми вирішували, ну, ми вже з виходили е, тільки тоді, коли... Е, Попали в повне оточення, з правого і з вони, вони не могли взяти рубіжне, тому вони зосередили зусилля на атаках з правого і з по селам, змогли там протиснути оборону, взяли місто в кільце і нам з боями доводилось відходити. Я вже казав, що зараз можна про це говорити, що на піку протистояння рубіжне обороняло 350 людей. Проти їхніх кількатисячного угрупування так само ситуація повторюється тут, і з логічної точки зору, можливо, це логістичний центр. Там сходяться три дороги важливі. Можливо, це центр. І я вбачаю в цьому, що саме в цих ділянках, от в цьому трикутнику, там Горлівка, там по лінії Бахмута, по лінії Ну в цьому плацдармі зосереджувались. Ну, так би мовити, найбільш боєздатні підрозділи, недобитки тих кадрових підрозділів. І їх підсилювали такими боєздатними найманцями. Можливо, що й досиплять ще оцих нещасних мобілізованих. І тут вони демонструють потуги, по-перше, для того, щоб ну, зменшити наступальний потенціал на цьому напрямку, бо це буде катастрофа, якщо вони втратять ці позиції для них. А по-друге, ну, є безмежна кількість боєкомплекту, є безмежна кількість ресурсованих. От вони щось намагаються. Росії взагалі дуже важливо зараз продемонструвати хоч будь-який мікроскопічний успіх на фронті, для того, щоб через пропаганду розігнати, для того, щоб, можливо, зайвий речах примусу для перемоги. Або просто перед холодами, перед зимком, там, можливо, не розраховують. Я б не розраховував, але можливо вони розраховують, що взимку динаміка протистояння спаде і вони намагаються там захопити побільше території. Петро, а давайте поговоримо, от ви сказали, нещасні мобілізовані, ви вже стикалися, от бачили результати цієї експрес-мобілізації, експрес-військової підготовки, як е, Путін сказав, що там достатньо е, два тижні, а самі е, ті, хто здалися в полон, кажуть, що які два тижні, там п'ять днів, і ти вже в Україні. От ви вже стикалися з результатами цих е, прибуття мобілізованих? Ну, я вам скажу відвертку. відверто. Відверто у нас дуже велика динаміка протистояння, і у нас е ми не допитуємо полонених е особливо. Цим займається служба безпеки. На наше завдання якомога швидше їх передати, бо не всі бійці дружелюбно до них налаштовані. Відповідно, якщо вони попадають до нас в полон, це видно по екіпіюванню, видно, як вони воюють. І ще раз кажу, ми їх особливо не сортируємо. У нас задача там. Зайняти певний район, ми його займаємо, і в процесі бою е, ну нема бухгалтера, який каже: оце цього зберегти, цього вхова. Тобто воно ну, виходить досить динамічно і не завжди е, ну, я кажу, є час на, на, на розмови з ними. Але е незбройним оком видно по екіп'юванню, по те, як поводиться. Є дані, що ціни щастя вже розвитка наша, де да і передні. Ті, хто там на передніх позиціях працює, там бачать в оптику, що під час наших артилерійських обстрілів там багато хто з них руки виймає закопів для того, щоб отримати поранення і поїхати додому лікуватися. Видно, що там дескопищення цих мобілізованих вони не просто не можуть провести там штурм, чи як вони організуватися не можуть. Це і по радіофіру чутно, ну це видно там. Немає потенціалу, відповідно, будь-яка кількість зараз мобілізованих там мільйон, там може більше, там може менше. Вона на ситуацію не вплине. Навпаки, при тому, як працює наша артилерія, то чим більше скупчення живої сили в містах роботи артилерії нашої, тим краще. От ми навпаки намагаємося, бо ну засипають ар снарядами. У них є цей боєкомплект. Ми намагаємося розосереджувати, зменшувати кількість піхоти, робимо ставку на якість роботи.